niin ne kaksi tyhmää kaveria puuttuu. No niin, meidän normaali kuvauspäivä alkaa sillä, että meikä pakkaa kamat ja meidän empulle, ja emppu mennään Laurille ja sithän se homma alkaa. Se meni näin omasta meni.